Srdce. Symbol lásky, ale hlavně životně důležitý orgán, který nás drží při životě. Ačkoliv je velké asi jako pěst. Nevydržíme být bez ní ani jednu minutu. A jak takové srdce vlastně vypadá? Lidské srdce je svalová pumpa, která má čtyři dutiny. Jeho úkolem je rozvádění krve po celém těle a udržování krevního oběhu. Při své práci se srdce pravidelně naplňuje krví ze žil a vyprazňuje se do tepen. Obě poloviny srdce pak musí pracovat společně. Do levé poloviny přitéká odkysličená krev z těla horní a dolní dutou žilou a je vypuzována do plic plicními tepnami. Do pravé části srdce přitéká okysličná krev plicními žilami a je vypumpována do těla aortou. Aby se krev posouvala správným směrem a nevracela se zpět, jsou mezi jednotlivými oddíly srdce cípaté chlopně a ve vstupech do tepen poloměsíčité chlopně. Stažení srdeční svaloviny vnímáme jako srdeční tep. Pojďme se na něj podívat. Na tomto exponátu můžeme zjistit, jak rychle mi tluče srdce. Display nám ukáže, kolikrát za minutu mi moje srdce udeří Tedy zjistíme, jakou máme tepovou frekvenci. Nejdříve se musím chytit těchto madel. Ta dokáží snímat elektrické impulzy, vycházející z určitých oblastí srdeční svaloviny. Vidíte? Nyní se můžeme podívat, jakou rychlostí tluče mé vlastní srdce v porovnání s krávou nebo třeba se psem. Lidské srdce se stáhne přibližně 72x za minutu tedy pokud je člověk v klidu. A když máte dobrou fyzičku, typová frekvence je nižší. Zajímavostí je, že například rejskovi tluče srdce rychlostí 80 údery za minutu, kolibříkovi za letu dokonce více než tisíckrát, ale naopak takové srdce potápějící se velryby udeří pouze asi 10krát za minutu. Klidová frekvence tedy závisí na velikosti organismu. Čím menší zvíře, tím rychlej mu srdce bije. Tepová frekvence ale také závisí na fyzické aktivitě. Čím rychlej se člověk líbe, tím více tepů za minutu. Tak nakolik to vytáhnu? 100, 150, 200 tepů, umřu.